Більше немає великого штрафу за неведення книги обліку доходів, про який я розказував раніше у своїх відео. Якщо тобі цікаво дізнатися про зміни, обов'язково дивись це відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, і я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати правильно їхній бізнес. Тому якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації з цих питань, обов'язково підписуйся на мій канал. А також за допомогою контактних даних, що є на відео чи на моєму сайті, ти можеш замовити оплатну індивідуальну юридичну консультацію чи якусь послугу. Якщо ти слідкуєш за моїм каналом, а це варто робити, то нещодавно я зняв відео про штрафи за неведення книг обліку доходів. Для того, щоб детальніше ознайомитися, про що саме йде мова, рекомендую тобі переглянути це відео. Власне, в тому відео я розказував про те, що за невписання суми заробітку в книгу «Обліку доходів» В разі проведення перевірки податково на тебе може накласти штраф у п'ятикратному розмірі від суми незаписаної, тобто неоприбуткованої готів. Такий штраф визначався указом Президента України ще з далекого 95-го року. Реальності такі, що станом на зараз Президент України не приймає указів, які пов'язані з економічними питаннями. Саме тому новий Президент України провів інвентаризацію указів і, власне, скасував багато указів, які стосуються... Порушення касової дисципліни. Зокрема, один з указів – це є, власне, і про скасування указу, яким накладалось п'ятикратний штраф за неоприваткування готівки в книзі обліку доходів. Таким чином підприємцям, в принципі, стає і не так страшно не вести книгу обліку доходів. Проте, все одно це потрібно робити. До речі, про те, як правильно вести книгу обліку доходів, я вже зняв окреме відео. Запрошую тебе його переглянути. Крім того, пам'ятай, що твій бізнес потрібно захищати від перевірок. Для того, щоб дізнатися, як захистити свій бізнес від перевірок, я спеціально для тебе підготував топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Заходиш за посиланням, залишаєш свій емейл та за мить на нього тобі прийде топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Хоча станом на зараз указ президента про накладення штрафу скасовано, проте в майбутньому, скоріш за все, якась відповідальність за неведення книги обліку доходів буде. Оскільки підприємців не буде ніякого стимулу вести власну цю книгу обліку доходів. Або ж, можливо, взагалі скасують книгу обліку доходів як таку. Щоб дізнатися оновлення законодавства, обов'язково підписуйся на мій канал та став лайк цьому відео. Я обов'язково розкажу про всі нові цікаві зміни. Якщо тобі потрібна якась юридична допомога чи консультація, ти завжди знаєш, де знайти мої контактні дані. Я завжди на зв'язку. Сподіваюсь, тобі все зрозуміло, проте якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши в коментарі. Я обов'язково завжди на все відповідаю. Також став цьому відео лайк.